سكون داري عمطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم يا جماعة في قناة اسكندراني ألعاب رقم واحد هاشتاج محارب رقم واحد، يلا بينا يا جماعة النهاردة هنلعب لعب كونكر طبعا في سيرفر علاء الدين، هختار شخصية جديدة علشان اللي عايز يسجل معايا فيديو في سيرفر علاء الدين، طبعا الشخصية اللي هختارها طبعا هي محارب التنين. <تصفيق> وده الوقت اخترت ايه ده ايه ده الله الله الله انا شخصية انا طبعا هنسميه اسكندراني العاب اسكندراني اهو العاب وندي تأكيد طبعا اسم الشخصية بتاعتي غريب جدا انه مش موجود خالص في اللعبة مش ملاحظين اسكندراني العاب بكتبها في اي حتة غريبة والله عجيبة طبعا ودخلنا يا جماعة طبعا موافق موافق مش عامل اي ضرر والله ما عامل ضرر للاعب ويلا بينا نبدا في واحده تاكيده كده على طول وكده آه طبعا بقى طبعا اللي عايز يسجل معايا فيديو في سيرفر عادي واحد يبدا يسجل معايا فيديو عادي جدا طبعا انا بطور الشخصيه دلوقتي طور بقى الشخصيه ناخد شويه انجازات بقى حلوه طبعا الشخصيه مصري نروح نحملها مصري مصر والدعايه اسمهم مهندس على ناصر نشوف بقى الحاجات دي عشان ايه نلف بسرعة طبعا ما على الحاجات دي ليك يمين كلها الا بعد ما يجي لنا الجرعه اللي هي بتزود بسرعه الجرعه دي مش هتيجي دلوقتي طبعا ناخد الجائزه اليوميه تسجيل الدخول اليومي طبعا دي بتدينا ليفينيهامه جدا هنحاول نلف المستوى 60 بسرعه النهارده والزات ده محارب التنين وهو سريع اساسا سريع جدا جدا يعني هيخلص المهمات في ثواني اكيد في سواني ما كملت ثواني تاكيد كل ديت ايه مهمات بسيطه بس يدونا جرعه بس انا عايز الجرعه جرعه ايوه هي دي ندوس عليها اتل الكيمين وبعد كده بقى نبدا ندوس اتل الكيمين على كل الحاجات دي عشان ايه نلف بسرعه تلفين بتاعنا يبقى خطير نبدا بقى كده تاكيد بفتح بقى الحاجات دي اوه خدنا لبس واو واو واو لا ده خمستاشر يوم ما تفتحش دوت غير لما دوت يروح خمستاشر يوم دا. لما ده يروح تفتح دوت تمام عشان الاتنين ما يروحوش مع بعض ندوس بقى اليمين نلبسها كده كلها داخلين فين احنا داخلين محارب التنين اللي جوه نظبط بقى الحاجات دي نحطها تحت كده بالترتيب ايوه كده نحط الرجل الاول وبعد كده الرجل دي بعد كده تدوس تلك هنا بس نرمي بقى الحاجات العيانه دي اوه لا لا ده دي طلعت جوارد هيدز طلعت اللبس. اصل في لبس تاني زيه تمام ندوس بقى على الحاجات دي كليك يمين كده ندوس على يمين صوب الان طبعا ما تروحش صوب ولا ثقيل انا الحاجات كلها اللي انت رايح لعب سي في بي ااا نيجي بقى هنا هنا دوس على كليك يمين هنا كليك كليك يمين كليك يمين ايه ده لسه لسه كليك يمين كليك يمين <تصفيق> يا سلام لا لا احنا خدنا حاجات كثيره جدا طبعا هو ما عندهوش اللبس واحد هادس كسر. نجاكو اين؟ طبعا نلبس ده الاقوى طبعا. نلبس ده عشان نستحمه المكان. نعمل كده وكده وكده. نركب الرياح طبعا. الوقت بتاعته طبعا خلصاره من زمان. اريد ان اتركع صراع تركيح حسنا. خزين العميلة تأكيد طبعا كل دي مهمات خفيفة الواحد يعملها بسرعة طبعا يا جماعة انا بقى هبدأ الف من بقى لوحدي وكده يا جماعة اللي عايز يسجل معايا انا اسكندراني نقطة دوت العاب تقدر تكتبه هنا كده اسكندراني اهو اسكندراني على فكرة في همزة على الألف اسكندراني العاب تفرق كتير طبعا لإنك مش هتقدر تكلمني لو ما حطيتش اللمسه وتكلمني بس وأنا أرد عليك في أسرع وقت تمام؟ ويا ريت تكتب في التعليقات اللي انت كلمتني في السيرفر على الدين عشان أقدر أرد عليك بسرعه. وكده يبقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وأنا بقى هبدأ ألفن لإن الحاجات دي وقت طويل جدا تمام؟ أنا أهو وصلت لمستوى 44 في خلال بتاع كده 3 أربع دقايق. وكده يبقى السلام عليكم.